Řeknu vám, když se na hradě objevili, byla to pohroma. Takovou pohádkovou kontrolu jsme nečekali. Kdo to je? Nevím. Asi nějaký další zájemci o koupě hradu na to vypadají. <rý> Albína se jim ještě všemožně snažila zalíbit. A pro trpaslíky máme zvláštní příklí. No dovolte. Pavlín se už bylo patnáct. Po nás chtěla to tež. Máte sebou nějaké kouzelné předměty? Tohle. Tohle? Co to je? Kouzelná karta. Na co pomyslíš, to ti splní. Jo. něco jako kouzelná hůlka, jo? To jsou inovace. Nikomu se samozřejmě moc nechtělo. na mí, Až na baloneho. Já myslím, že toto bude modernější. Vůbec Ten se jako vždy snažil být za hvězdu. Ty jo, to je hustý. Dobrý trik. Já se tady připadám jako nějaká princezna? Já jsem se zalíbit samozřejmě odmítl. Zrcadlo, zrcadlo. Kdo je na světě nejkrásnější? Ty ne. Přeci se sebou nenechá manipulovat. Neměl by někdo zjistit, Jestli je to opravdu ta kontrola? Ale pak měl dušička dobrý dotaz, který se jako vždycky obrátil proti němu. Ale bohužel mazalo byla pohroma pro nás, pro všechny. Hm. Albína nám v době příprav zakáže kouzlit a sama si prochází sdíl. Bezhlavý rytíř v hlavu, v hlavu, si kolem spavu Strcadlo bez přestání žaní, zazní se bílá paní klaní. Strašně, strašně, nesnaží to, když je lidi, nesnaží to, když je lidi, nesnaží Ježíš, Maria, pojď. Teď SMS klad můžeš i tady, ne? Tam není signál, ale je. By jsme společně skočit pod vlak. To by bylo moc romantický. Ty si vážně myslíš, že v tomhle někoho zbalíš? Tomu nerozumíš. No jo, jenže já s tebou musím chodit každý ráno ke škole. A všichni se mi smějou, že doma bydlím se strašidlem. Co pak nebydlíš? Uh, doufám, že se tátovi podaří ten hrad co nejdřív vyreklamovat. Tady široko daleko žádný vlak nejezdí. Hm. Tak já něco vymyslím. Sakramálem jsem se zabila tak já v takovýhle parabyzně rozhodně byhledle budu. <laughs> tak o tom ty naštěstí nerozhoduješ. <laughs> Ukao, kde jsi? <laughs> magické pralinky. <laughs> hmm. Dobrý. Hm. Jo, nemagický. Magnetický. <laughs> tak, to se. To se. To je eh. to. chceš zavražit, jo. Strašidla zabraždit. Co pak to jde? Víš co? Natočíme je jak strašej? Ten hrad vyreklamujeme? A už o něm nechci nikdy slyšet. Prosím tě, podej sem ten stativ. Ne. Takže všecko zase odedržu sám, jo. Jo. Yeah. Co se stalo? A nic. Tu máš. Ty taky? Poůdej to. Ty j to nejatné. Tak co, amiko? Jsou tu. Nikde, nikdo. Vy jste tak stateční. Stateční? Vždyť chodil se vztyčeným mečem po prázdném hradě. Ne? Nezabírejte mě. Já mám pro vás strašně důležité informace o té rodině. Určitě se vrátím. Posloucháme. Oni ten hrad skutečně koupili ale budou ho chtít vrátit, protože tu straší. No, to je dobře, ne? To je snad poprvé, co bych přiznal, že jsem strašidlo. <rý> e, jak to víte? Kouknul jsem se trošičku do budoucnosti. Leopolde, dobře víte, že v době příprav se nekouzlí. Ale Albino to je dobře, že to víme. Ať hrad vrátí a zase bude klijet. No, to právě nebude. Jak to? Vrátí hrad do spáru šílené ženské, která nás všechny zničí. Ženské? Tomu sám nevěříte. Oni nás chtějí nachytat, jak kouzlíme, aby hrad vrátili do spáru rudé čarodějnice. A víte, co ta udělá? Srovná to tu všechno se zemí. Jo, rudá čarodějnice. Nemůžete si vymyslet něco originálnějšího? Jen ať hrad vrátí a bude klid. Ale to je vrchol. Už vám nic neřeknu vy. Natvrdlá hradní strašidla. A požádám pohádkovou radu o přemístění do jiného hradu. Teď mě zavřete. Odcházím. No, prosím, běžte. Hehe, nic neřeknu. Ne, nezavírá. Okamžitě mě otevřete, než napočítám do tří. Tří! Toč! Toč všechno. Oni zakouzlí. <laughs> Dobrý ráno, sousedi. Dobré ráno. Dobré. Dobré. Dobré. Toč všechno. Nějak se mi to nezdá. Co, když měl ten Leopold pravdu? Žádná kouzla. Jo. Tak jsme si říkali, když jsme teď ty sousedi, že bychom se mohli seznámit. Já jsem nějaký Hugo Mazal, inženýr. Můžete mi klidně říkat Hugo. Albina ze Schamberka. Růžena Mazalová těší mě. Rytíř, Theobald, babka, spoložec. takže vy jste opravdový rytíř a bez hlavy. No vy jste který strašidle, co? Já nejsem žádné strašidlo, jmenuji se balonedy peco. jsem alchymista. Aha, no a nějaký ty kouzla, takový, takový to vaše čary máry, fuk. To umíte? No, dovolte, alchymie nejsou žádná kouzla. Mně si nevšímejte. Já si jdu jenom namočit šos. Výborně, hugo mazal, inženýr. Tušička. No. <laughs> vodník. Ružo. Pán je vodník. No a nějaký pentličky. Dušičky máte? Já? Ne, nemá. Nemá. Co je to za strašidla, když ani nejsou schopní čarovat? Hlavu si sundával. Procházeli zdí. Však my je při něčem načapáme. Ty jo, mega hranolky s majonézou. No, jen papej, broučku, papej, to je bio majolka, víš, bez vajíček. No, je co pro tebe. Díky. Nechápu, co proti nim máte, nic nedělají. Nedělají, nedělají, ale můžou udělat. Třeba mají nějaký nemoce. Mámy, to nejsou zvířata. Hele, já mám nápad. Já jsem viděl jeden akčnák s Arnoldem a tam dělali takový super na monstra. Pochytáme je. Prosím tě, pokytat je blbost. Že jenom vypadají jako hastroši, tak to neznamená, že to tu makářku přesvědčí, že to jsou strašidla. To už bychom rovnou mohli chytit tady naší pavlínku. <laughs> Jste teda... Tak snad víte, že je teď v tom těžkém období, ne? Zastrašidlo. Vrážet se nenechám. Já jsem alchymista. A jenom jsem vypil lektvar nesmrtelnosti. Nesmrtelnost? Tch. Kdo oni stojí? Tch. Moje řeč. Ale nyní se snažím, abych vynalezel lektvar smrtelnosti. Vážně? Si. Ale zatím marně. Vy taky máte rád smrt? No jistě. Po ničem jiném už 400 let netoužím. Já. Taky ne. Badone Dybeco, alchymista. Pavlínka Mazalová, ale teď jsem emo. Madonna, emo mía. Nebesa, konečně někdo, kdo mi rozumí. Pojď, Madonna, ukážu ti ráje. Jsou tu? Ne. Protože jsou v kuchyni. Taky stará mohl co se tady děje. Já? Já jsem vám to přece říkal. Mám obavu, že se s pohádkovým sympóziem budeme muset rozloučit. No to není obava, ale realita. A takové krásné šaty jsem si přichystala. Aspoň jsem vysvobozen To odporného olizování štítku. Vám to hlavně vůbec nemělo být Svěřenovi, nemehlo. Albino, Albino, to chce vyhodit. Na to zapomeňte. Já to říkal. Evidenci jsem měl dělat já. Dočasná neviditelnost. co to je za blbost? Už říkám ti, jestli je nenačapáme jak kouzlí, tak si nějaký kouzla vymyslíme sami. Já jsem nedal všechny peníze do nějaký barabizny plný strašidel. Luka, vidíš mě? Jo, pořád tě vidím. Houby strašidla. Podvodníci to jsou. Ona už je tady. Měla přijít 12. Ano, je 12. Ah, tady jste, zlatíčka moje. Dobrý den, paní Makléřko. To je dost, že jste se uráčila. Takže, myste, ti, rostlomilí lidičkové, co chtěli vrátit tenhle hrad? Ano. A proč? Podívejte se na tu krásu kolem, Gotika originál. Za ty peníze je to úplně zadarmo. Hmm. Protože tady straší. Straší? Ale. A nechodí tady taky náhodou bílá paní? Chodí. A žije s bezhlavým rytířem. My jsme je opravdu viděli. Oni tady jsou. Taky takový zelený mužík tady je. Vodník, Hugo. To je vodník. No. Takže kdybyste mi řekli, že je to skrytá kamera, tak bych se lépe oblékla. Můj syn. Srandičky, srandičky. Tak dost. Odcházím. Tak moment. Podle smlouvy musíte aspoň zkontrolovat stav budovy, než odmítnete reklamaci. A kolik to má místností? Dost. Tak fajn. Máš tady někde ty bílé šaty? No. Tak dělej. Mám nápad. Zkoušel jsem už všechno. Jedy, kyseliny, sečné zbraně, palné zbraně, skok do propasti a dokonce. Dokonce i tohle. A nic? Stále žijí. jo, Popravdu to nefunguje. Ne. A jak se do toho leze? To musíš. Taky. Tak se do toho takto stepne. A. To je vzrušo, co? Hm, moc vtipné. A dokážeš si představit, jak krásně to asi mučí? Ani ne. Co to děláš? Tohle není legrace pavlínko, nebo emot. Emo, Pust mě přeci Tohle Ona mě chce zabít. Pomoc! Ne, ne nedělej to. Pust přeci, ano. Ona mě chce zabít. Pomoc! Ajuto! Pomoc! Pane, ta vaše garáž se nedá prodat. Cože? Řekni, máte bazén? No, tak to teda gratuluju. Už mi nevolejte. To dovolujete? Takovýhle chytráky jako vy si dávám k večeři. K večeři? Rudá <rý> Ne, vy mi nechoďte na oči, jinak vás roztrhnu jako hada. A definitivně si vás mažu z mobilu. To je konec, nesmí nás vidět. to je baloné. Konečně se dočkává. Ten si to ale už... Zrovna teď není čas na srandičky, musíme jít. Oh, oh. Mohla by si pána zranit. To je legrace. On nemůže umřít. On je jenom strašidlo. No, nejsem žádné strašidlo. Já jsem pouze vypil lektor nesmrtelnosti. No, a vidíš, už blouzní. Blbost, vždy tě Haló, Jak se jmenuješ? Pavlínka Mazalová. To jsem si mohla myslet. Tak to te ne. Jdeme. Moment, madam. Haló? Půjďte mě přeci. Pomoc! Pomoc! A to! <tipulý> no. <tipulý> no. <tipulý> <tipulý> tak co Hugo? Myslíš, že to zabere? Jasně. Lítající bílá paní, to je jasný důkaz, ale to je bomba. To bude ta baterka čumět? <laughs> Taky, já jsem postavil ten lapač strašidel v chodbě. Nechci se kouknout? Nepotravuj. <laughs> to ten se nemrzkej sebou, tam. Lapač strašidel, prý, <laughs> B. Co je? Juniore! Tyhle dej mě dolů! Okamžitě, okamžitě mě dej dolů! Pojď sem. Junior, pojď sem. Okamžitě pojď ke mně! Pocem! Pocem! Pocem! Pocem! Pocem! Pocem! Pocem! Pocem! Pocem! Pocem! Pocem! ke mně! Já ho Pocem! Pocem! Pocem! Už na mě nejsem tvoje matka. Nechte mě zavlastit. Neřeknu! strašidla se blíží. Nechte mě. Koukejte mě pustit, paní. Hm. Ah! Ah! <skrý> jo! Jo, dostal jsem mi čarodějnici. Já ti dám čarodějnice. Oh. Kde máš rodiče? Kde máš rodiče? Kde máte rodiče? Dobrý den. Co vy jste to za šílenou rodinu? To není, paní Makléřko. Já vám to vysvětlím. A já jsem vám chvíli věřila. Ale tohle! Vaše číslo si definitivně mažu z mobilu. Už mě tu neuvidíte. Počkejte! No. Počkejte, kam jdete? Počkejte! Juniore, sundej nás. Super! Jo, teda v hlavě. Toto je pravý gotický sloup z 19. století. Co vám musím říct? To je náš konec. Jestli jste si přišli prohlídnout hrad, tak si dejte pozor. Majitelé jsou nebezpečnější lenci. Radši se jim zdaleka vyhněte. je řeč. Úplný blázni. Chtěli vrátit hrad, protože jsou tu strašidla. <laughs> Ovšem, takový nesmysl. <laughs> A raději s Bohem. Tak to bychom měli. Ale co budeme dělat s nima? Mám obavu, že těch se jen tak nezbavíme. Když tak dělej, sundej jiné. Junior, sakra, sundej mě dolů. Prosím tě, divo toho. Ale. Mami, ono se to nějak zaseklo. Zaseklo? Já ti dám zaseklo. Já už tady nebudu ani minutu. Ale to budeme muset, Trůženkový. Já do toho dal všechny naše prachy. Ne. <SASIC> ne. Chápete? Všechny peníze. Viděli jste ten jeho výraz? Tomu bych nesvěřil ani korunu. Jak říká klasik, peníze často stojí příliš mnoho. No, co tím ten klasik myslel? No nic.